Hei på dig og hjertelig velkommen til modul 1 Digitale notater i IKTMUK. I denne modulen så skal vi jobbe med måtene du fører notater i din digitale hverdag. Mange er nok vane med penn og papir å føre notatene sine. Målet vårt med denne modulen det er at vi skal visa nå hvilke muligheter som det finns i en digital verden for å føre notater og forhåpentligvis føre notater på en mer effektiv og enklere måte å kunne lære Vi ønsker å vise at i den digitale verden så har du en del fordeler som du ikke finner i de gamle digitale notatene. Og vi håper på å bruke ny teknologi som for exempel mobiltelefonen som notatverktøy i denne modul. La oss kjapt gå gjennom vad modulen innehåller. Modul 1 det er Microsoft OneNote notatprogrammet. Det er kanskje en av de viktigere programmene i hele IKT-MUK, og vi satser ganske mye på den, og det er en omfattende oppgave knyttet til OneNote i denne modulen. Så har vi om brainstorming og presentasjonsprogrammet Padlet. Padlet blir ofte kalt for digitalt papir og er et veldig enkelt og godt samarbeidsområde hvis det flere elever skal samarbeide. Så skal vi lite litt med digitale tankekart. Vi skal introdusere Google Keep, og Google Keep det er digitale gule lapper som du alltid har med deg. Setter jeg den gule lappen her hos meg selv nå, så kan det hende at den blir en på stedet hvis jeg da sätter den på bordet mitt. Derimot i Google Keep har du alltid notatene med dig. O sist men ikke minst, det er å organisere webresurser eller leselister. Her kommer vi til å introdusere programmer som Pocket, Symbalo, Pinterest. Programmer som kan ta vare på websider du kommer over på din surfing rundt på internet. Og så tänker du, å, den skulle jeg lest senere, eller den skulle jeg tatt vare på. detta er programmer som tar vare på ting du kommer over på internett for å kunne bruke det senere, enten for å lese det eller å kunne referere mot det. Dette er digitale notater. Jeg håper du får en lærerik modul.